І знайшли тут роботу за спеціальністю. Розкажи про компанію, де ти працюєш, чим вона займається, ну і чим ти конкретно займаєшся. Це компанія, юридична компанія, ло компанія, гамма-глорія називається. У нас три керуючі партнери компанії і близько 20 зараз співробітників. У нас більшість клієнтів – це комерційні структури. Тобто це великі компанії. Окей, тобто ви спеціалізуєтесь на корпоративному праві? Так, так корпоративне, так. все що і все, що входить. Тобто, і такс, це податкове, а, поглинання з об'єднання ком компанії. Якщо компанія відкриває офіс, наприклад, я не знаю, з, зі Штатів, Сполучених Штатів, хоче от, відкрити філіал або офіс в Португалії, в Лісобоні чи в іншому місті Португалії і їм треба пра там 200 чоловік, вони звертаються, повністю всі контракти, все щодо норм трудового законодавства, оподаткування, там, прав на відпустки, відпочинок, все, все це готують з компанія. Розкажи, будь ласка, де ми знаходимося, що це за компанія, і що ти робиш в цій компанії? Це компанія адвокатський офіс СІС Асоціадос. Велика фірма в Лісабоні адвокатська. Великий склад співробітників. Адвокати займаються різними справами. Ну і мене запросили в цей офіс на посаду консультанта. Я займаюся справами про бону. Допомога саме українським біженцям. Це безкоштовна правова допомога. Люди до мене звертаються з усієї Португалії з різними питаннями. Це абсолютно різні, починаючи, мабуть, від пошуку житла, пошуку тимчасового розміщення, коли приїжджають сюди. Особливо на перших порах люди не знали, що робити, як робити, без речей, без нічого. Ну і закінчуючи питаннями відкриття бізнесу, ведення цього бізнесу купівлею житла, і все інше. В рамках, відповідно, своєї компетенції, своїх знань, того, що я вже за ці 6 місяців межі роботи орієнтуюся і знаю у податковій сфері, і не тільки в Португалії, відповідно, я можу консультувати, надавати ті чи інші роз'яснення людям. Угу. Тобто до війни такої посади, такої позиції в цій компанії не було? Компанії Ця не було. компанія у зв'язку з війною вона вирішила допомагати саме українським біженцям, Відповідно, люди інколи не володіють ні англійською, ні португальською, звісно, мовою. Їм важко спілкуватися, важко шукати якісь адвокатські фірми, які можуть їм допомогти. Ну і так само адвокатській фірмі важко допомогти людині, яка їх не розуміє. А. Тому, ось коли я прибула до Португалії, якраз у цієї команди виникла така ідея відкриття лінії пробону, і я її очолила. Я, звісно, зі своїм свідоцтвом з України я не можу практикувати як адвокат. У мене посада legal consultant, навіть legal assistant. Все, що мені можуть доручити адвокати, все, щоб підготувати якийсь проект документу. Наприклад, от, звернулася компанія. Яка е, робить релокейт е, своїх працівників до Португалії, і ми робили їм якби меморандум. Вони перелікували приблизно там 10-20 питань юридичного характеру, які їх цікавлять в плані оподаткування і все працівників. От, і треба було їм чітку юридичну консультацію надати відповіді на всі ці питання. І е, я проаналізувала законодавство, яке виписала на англійській мові... Е, якими яким, можуть правами і обмеженнями, і обов'язками користуватися і вже адвокат це, це перевіряє, вносить правки. Якщо я щось не знаю, я розгортаю податковий кодекс, я розгортаю цивільне право і надаю людям відповіді на всі питання. Майже не всі питання, з якими вони звертаються. Звісно, інколи звертаються люди, це українці, які вже довший час тут проживають, якісь судові справи. Оскільки я ще не маю адвокатської ліцензії, відповідно, я не можу здійснювати представництво в суді. Тоді я переадресовую або до своїх колег, або вони можуть знайти іншу адвокатську компанію, яка вже їм може конкретно допомогти у державних інстанціях більше, в тим більше у судах. Так само, якщо це ведення бізнесу, то Більше я спрямовую до бухгалтерів, людей, які вже надаються гарні, вищерпні податкові консультації. Я можу проконсультувати в загальному, але конкретно, якщо та чи інша фірма відкривається, відповідно, вже людині потрібна трошки інша правова допомога, я тут не можу брати участь угу. у цих справах. Чому Португалії? Не вибирала сама вибралась. Ну так, так споковало, тому що моя подруга і друзі, які теж зараз тут в Португалії. Вони ми всі почали зізванюватись, і вони дивились на Португалії процес загалом еміграції не в умовах війни, а раніше. І дивились блоги, і твій влоги, що тут ну класні умови для в плані е, ніж інших країн Європейського Союзу. З можливості отримати тут подати документи і закріпитися. І ну, природа, океан. І так якось впало, що вибір пав на саме на Португалію Окей. і ну, типу по друзі да, повпливали? Да, по да, суті, друзі та? повпливали, по Окей. суті, да, да. І як ти не жалієш, от прийшло вже шість місць більше навіть? Ні. За, за, ні, не те, що не жалкую. Я би, якщо б зараз обирати, то я би точно сказала, що в Португалію я би вибрала 100%. А чим ти займалась в Києві? Я повністю вела юридичний супровід клієнта. Тось Загалом я більшість всього представляла інтереси в суда. Я працювала останні роки індивідуальної адвокатської діяльності, але більшість досвіду це мене починала з гоструктури, а потім перейшла вже в адвокатське в об'єднання, здобула досвід судоство і вже був, скажімо так. Клієнтська база, яка мені вже дозволяла працювати, працювати самостійно, самостійно. Тобто тебе з досвідом роботи адвокатом в Києві запросили сюди працювати, ну, по суті, асистентом юриста, так? Так, а, так. Без знання португальської мови? Без знання португальської мови, але у нас внутрішня мова — це англійська. Mm -hmm. Тому що більшість компаній, ну, в Португалії загалом говорять е, англійською мовою, і більшість клієнтів — це міжнародні компанії, які, в принципі, звертаються з запитом англійської мови. Mm -hmm. Просто без знання португальської мови, це мені не дає можливості давати е, консультації напряму, вести переговори з клієнтами і, звісно, глибоко-глибоко вивчати законодавство. Як ви знайшли квартиру? Що це за квартира? Це район Алвалада, це приблизно к центру хвилин 15, якщо пішки, пів години, кілометра три. І шукали ми більше місяця, шукали через ремаркс. Але дуже багато варіантів, які ми підбирали самі. А скільки коштує, можеш сказати? Так, да. Т3 така, як у нас, у нас 1250 місяць оренди. Да. Дуже багато з тих, хто приїжджає сюди, говорять про проблеми на ринку нерухомості, типу неможливо орендувати житло. Типу португальці не здають житло, його немає, або якщо воно є, то воно дуже дороге. Що ти думаєш з цього приводу? Я зараз чую, що проблематично, дуже проблематично зняти житло. Ну, По-перше, курортний сезон приїхали дуже багато іноземців. По-друге, треба розуміти, що в самій Португалії проживає 10 мільйонів людей. Відповідно, обмежений житловий фонд. Якщо в Києві, в самому Києві, проживає з околицями 5 мільйонів населення, то вся Португалія — це як два Києва. І ясно, що тут поглянути всі будівлі, вони старовинні. Там по 300 років будинку, по 200. Дуже обмежена кількість. Але ми можемо подивитися, що і будується щось. А як ти знайшла цю роботу? Чи тебе знайшли? Мабуть, що і так, і так. Тому що я виїздила з України на 20-й день війни. Я не мала жодного наміру працювати і ще на момент виїзду, адвокатом чи юристом десь. Я взагалі думала, що це нереально. Я була без нічого, без резюме відповідного. І один із волонтерів, який я супроводжував українських біженців, він запитав, де я працюю я сказала, що адвокат, він попросив відразу резюме моє. Я направила їм резюме, і буквально через... на наступний день зі мною зв'язалися представники цієї фірми і запросили до себе на співбесіду. Наприкінці співбесіди мені сказали, що так, ви прийняті на роботу, все підходить абсолютно. І ось так я буквально почала працювати тут через п'ять днів після прильоту свого. У мене, взагалі, чесно кажучи, не було сподіванок, що я зможу хоч приблизно десь знайти до сфери, в якій я працювала. Тому що це внутрішнє законодавство, це не міжнародне право. Я не навчалася на міжнародному праві і навіть не працювала в міжнародних компаніях. І мені, типу, знайомий. а він, працюю вже багато років в консалтинговій міжнародній компанії дуже крупній і коли приїхали сюди багато українців він сказав, в мене є можливість там HR компанії ми дуже хочемо підтримати і з пошуком роботи закиньте просто своє резюме, там вказав нам, куди адресу з поштову скриньку і далі, якщо повезе. От. І сталося так, що я якраз виявилася, тою, якою з цим дуже повезло. Мені була, приблизно на, на другий день прийшло повідомлення від цієї компанії, де я зараз працюю, що Е, можемо домовитись про співбесіду, інтерв'ю і ми подумаємо, що ми можемо вам запропонувати, поділитись своїм досвідом, ми вам розкажемо про нашу компанію. І, в принципі, так я туди опинилася. Існує така думка, що в Португалії неможливо знайти роботу без знання португальської мови. Або дуже-дуже-дуже важко. Ну, ваш приклад показує інакше. Думаю, що це... Е... Повпливала ситуація, ну, це повпливала війна, і португальці просто емпатично ставляться до тих людей, які були вимушені їхати, і через це беруть на роботу співробітників з України. Мені здається, що це залежить від сфери, в якої ти працюєш, мені здається, що це, якщо це сфера послуг, і ти напряму... Е Маєш розмовляти з клієнтом і ну, ти просто не зрозумієш, що від тебе хочуть і що тобі, як тебе правильно це зробити. Як ти бачиш відносини в колективі в португальському? Можливо, ти помітила якісь особливості порівняно з тим, як будуються відносини в колективі в українському офісі? Я помітила тут абсолютно дружні відношення. Тобто всі колеги, всі працюють от в одній команді дуже злагоджено, дуже люб'язно. Те, що я побачила, це дійсно на це варто орієнтуватися. З тими питаннями ще я зверталася, тому що ясно, що я не можу знати всього, як воно все функціонує, особливо на початку. У мене було дуже багато питань. Мені відповідав кожен. У всіх моментах, які я запитую, намагаються розібратися, навіть коли чогось самі не знають, вони намагаються допомогти це дуже-дуже приємно, тому що ну, я знаю, що я не одна працюю, я працюю із цим усім колективом. І ось ця допомога українським біженцям, вона не тільки із моєї роботи складається, це весь офіс фактично, вся команда, вона працює над цим. Так чи інакше, кожен залучений до цієї справи. Для мене від, просто відкриттям було це, це рівність і партнерство на будь який Тобто це не залежить від того, працюєш ти день-два, ти там, адвокат, чи і ти тільки навчаєшся, чи тільки прийшов, перший же день запрошують на біт, весь колектив збирається, тебе дуже так повільно е, знайомлять, і це все дуже відкрито, вони намагаються на, навпаки так зацікавити тебе, щоб тобі от просто суперкомфортно і цікаво стало працювати. До десяти разів на день партнер може підійти і спитати ну, там, «Тудобем, все, все добре, ти справляєшся, тобі цікаво, тобі комфортно». Така сімейна атмосфера виходить, так? Дуже дружня. Дуже, дуже дружня, дуже дружня атмосфера. І Команда працює. Ти не відчуваєш, як що годинок. там є якась конкуренція така нездорова? В цьому колективі те, що я бачу, люди випромінюють однозначно. Це, це тільки бажання допомогти, це, це дружність, з посмішками ходять. Завжди адвокати взагалі мало посміхаються. Ну, я такий трошки виняток із цього. Але тут атмосфера прекрасна. Можливо, рано говорити, але таких, знаєш, підстав, типу, ага, ця, там, просувається швидше, ніж я. Я я навіть не уявляю, щоб что... ну я не поміщала зовсім я навіть. Вот... За півроку не уявляєш, щоб таке могло би тут okay. бути. Тому що, ну, або ти адвокат на рівні адвокатів, і в тебе все одно або різні клієнти, або різні, скажімо так, справи з клієнтом. Хтось там податку буде, хтось там буде трудовий договір розробляти, і все одно хтось один з керуючих партнерів, його буде там слово визначальним. Якщо, може, є якась конкуренція, то вона явно здорова конкуренція, тому що ти бачиш, як твій колега кар'єрний рост робить і, можливо, це просто якось пушиться. А відносно між працівником і керівником, наприклад, як ти оцінюєш? Теж я бачу повагу дружню атмосферу. Я зверталася із своїми питаннями і до партнерів фірми, які теж мене приймали, які там по цих соціальних виплатах, бо не могла спочатку розібратися, які там контракти людині потрібно підписувати, чи може вона їх не підписувати, бо немає такої інформації, просто загально доступної в інтернеті. І вони сиділи, розбиралися і потім мені говорили. Тобто питання, по суті, ну. Таке воно не цікаве для юридичної фірми, але воно цікаве для людей. І вони допомагали, вони це робили. Щось таке незвичне в роботі помітила чи ні? Ну, в тому числі і в взаємовідносних в колективі, в якихось традиціях, не знаю, на робочому місці. Чимось воно відрізняється від того, що ми звикли бачити в українському офісі. Я не знаю, чи можна це назвати традицією. Я взагалі тільки, тільки в Португалі зрозуміла, що таке обідня перерва, якою вона <свісно> виявляється, має бути. Тут прям це, це святе. Всі йдуть на обід, або разом, або там, по двоє, по троє. У нас є і обідня зала. І це прям час, який, який зовсім не, не обговорюється, робота, просто інжой. Є такий стереотип, що наче, португальці нікуди не поспішають. Чи в цьому воно проявляється? Мені здається, що так. В цьому Але воно, встигали, звісно, вони не yeah. встигають. Ну, Ну, типу, а чому ми не можемо це в Києві робити? Я не знаю, чому ми не можемо в Києві робити. пообітати? Мені здається, що це просто ритм життя, до якого ми звикли, і, і зовсім інший, до якого звикли вони. Тому що в мене теж постійно, наче весь день розписання, ти нічого не встигаєш. Тут ти розумієш, що і на обід ти можеш класно сходити, і ти все одно все стигнеш. Можливо, були якісь моменти, які вразили, ну, типу, Португалія, Лісабон. — Ти в Кашкаші, по-моєму, жила якийсь час, так? так? — Я жила в Кашкаші на запрошення тих людей, які допомагали сюди приїхати. Просто в літаку вони підійшли до мене, сказали, Ірина, ми подумали, ми хочемо запросити себе до нас. Живи, скільки тобі потрібно, доки ти не знайдеш роботу, доки ти не знайдеш, де жити далі. Весь час, який потрібно. На наступний день вони мені дали ключі від свого будинку, і я цим була вражена, я була вражена тією щирістю, я була вражена тим підходом португальців. Всі, кого я зустрічала на своєму шляху, вони поводилися абсолютно щиро. Це були і адвокати португальські, це були і просто випадкові люди з вулиці, можна так сказати, але кожен Кожен кожному болить за Україну. Те, що я побачила, і кожен намагається підтримати, зробити якісь свій внесок і вклад. Та допомога та підтримка моральна, психологічна, матеріальна – це безцінно. Коли я вже знайшла квартиру, орендувала тут, то, як і в більшості випадків, нічого в квартирі немає. І мені незнайомі люди, яких я абсолютно не знаю. Це друзі друзів. Уже тих, з якими я познайомилася тут у Португалії, вони привозять майже все, що я потребую на перший час. Це і посуд, це і телевізор, це і кавоварка. І коли тобі дарують нову кавоварку, і до неї ще купляють спеціальні капсули для кави, для того, щоб тобі було ще випити на наступний ранок. Тобто вони думають про це. То це неоціниво, чесно. Я такого підходу не зустрічала, і я думаю, що для багатьох українців португальський народ зробив дуже багато. Тебе напевно теж питають, які ж вони ці португальці. Ну, про те, які вони на роботі, ми поговорили, а які вони в побуті, ну, в житті, не знаю, в кафе. Просто зустрічні якісь португальці, з якими ти пересікаєшся там. Дружелюбні, відкриті легкі. Ти не відчуваєш себе ну якось гостем у їх в їх країні завжди намагаються бути бути от як, як друзями для тебе. Я не знаю, запитати. Поцікавитись. По менталітету, по всьому, мені легко з ними. Мені легко з ними спілкуватися, мені легко з ними знаходити спільну мову, навіть їх не розуміючи. Приємні. Приємні абсолютно люди. Я не відчуваю себе як в якомусь чужому середовищі. Я відчуваю себе, може, і не як вдома, але на своєму місці, принаймні. Що ти чуєш від інших українців? Оскільки я адвокат, я працюю із проблемами людей. І, відповідно, коли мені дзвонять, це вже в людини виникла проблема та чи інша. Чи в то взаємовідносинах із португальцями, чи в то взаємовідносинах із державними органами, із СЕФом. Тому судити про те, що ну, ось так, я не можу. Я не можу сказати, бо ну, в мене власний емпірічний досвід, він мені підказує те, що я тобі говорю. Люди стикаються з проблемами, інколи нерозуміння один одного виникає, інколи ще якісь труднощі. Ну, бувають, так само виключення бувають, як і серед наших українців. Тобто, хтось це сприймає, хтось намагається допомогти, хтось просто щирий і відкритий, а хтось ні. Хтось хоче матеріальної якоїсь вигоди, хтось хоче заробити на тих самих українцях, не доплатити десь, десь підставити, можливо. Всі кажуть. Окей, все круто, за спеціальністю знайшли роботу. Роботу можна знайти. Питання в тому, скільки платять за ту роботу. І, типу, в Португалії платять дуже мало, і зарплати дуже низькі по відношенню до вартості життя, і всяке таке інше. Для початку, для того, що, скажімо так, я знову-таки спочатку почала свій кар'єрний шлях, я дуже задоволена. Тобто, своєї заробітної плати, і мені вистачає на на всі ці, так, побутові потреби, на винаймати житло. Звісно, перші півтора місяці, поки я шукала роботу, ми тут облаштовувалися, Всі всі, скажімо так, сейвінгс, вони дуже-дуже швидко розлетілися. Оскільки у мене рандомно вийшло знайти роботу, та так само рандомно вийшло знайти і заробітну плату. По суті, я не вибирала, я не можу орієнтуватися на ринок, тому що це перша пропозиція, яку мені озвучили, мені озвучили відразу її, вона мене влаштувала абсолютно. Це те, що я хотіла на всі 100%. Я можу собі дозволити зараз зараз орендувати квартиру в Лісабоні, я можу дозволити собі тут жити. І це добре, це головне, поки я тут знаходжуся, все прекрасно. Кожній людині, ну, мабуть, спочатку потрібно вивчити ринок, де вона хоче працювати, орієнтуватися на то рівень зарплат, орієнтуватися на свої знання та навики. Якщо е, ясно, що це адвокат, то це вищі заробітні плати однозначно у них взагалі дуже цінується наявність вищої освіти, як такої. Тому по-різному абсолютно може скластися. Знову-таки адвокатом ти запитуєш, як, до чого підготуватися, наприклад, через 2-3 роки, коли захоче людина сюди під'їхати. Однозначно, це має бути знання англійської мови, португальська, якщо є можливість її вивчати онлайн, дистанційно, я б теж дуже рекомендувала. Тому що здавати іспити на адвоката – це на португальській мові, знати – це португальське законодавство. немає нічого неможливого. Тобто, починати, кроки якісь робити, якщо людина хоче працювати в цій сфері, абсолютно. А скільки треба на, не знаю, там, на життя, на продукти харчування, на транспорт, на розваги? В цілому. Транспорт 30 євро в місяць. Продукти на роботі, опція, у нас з розрахунку, здається, там 13 євро на день падає на цю карточку, ти її можеш ага. витрачати в супермаркетах і деяких-деяких кафетеріях. Десь 150 євро в місяць – це окремо від заробітної плати. Я можу витрачати на продукти. А, в принципі, якісь перспективи кар'єрного росту е зрозумілі? Ну, наприклад, в Києві ти, я думаю, розуміла, що я працюю тут, потім я роблю оце, потім оце, оце, оце, і через 5 років я от маю таку посаду, чи займаю таку от позицію і в мене от такий приблизний дохід ага. тут можна щось такого плану напланувати можна напланувати якщо вивчити португальську <с. <с.> піти здавати вчитися на адвокатські іспити і здавати тільки тільки в такому руслі. ну а як в моїй сфері це по-іншому неможливо або або з тієї ж я, я теж думаю, що тільки знання мови можна піти в комерційну структуру. Дуже часто, ну я не знаю, чи в тебе виникає це відчуття, бо пройшло тільки шість місяців, але дуже часто люди, які переїжджають, вони відчувають такий голод за спілкування з нашими, з нашими друзями, з нашими рідними, близькими, ну, з за якимись традиціями, за якимись тусовками. Відчуваєш якісь такі от моменти, яких не вистачає? Ну, ностальгія-то вона є по всьому. По, по всіх кафе і вулицях, і там, я не знаю, смаку кави, до якого ти звик, і звичні кафейні, в якій ти пив ко кофе кожного ранку. Мені в цьому плані комфортно, тому що в мене є вже друзі, і круг оточення, і спілкування. Нам, нам Класно і просто погуляти, і поїхати на, на, на океан. А нових друзів тут хоч знаходити чи ні? Ну, прям друзів-друзів, ні. Ну, знайомих, з ким <свісно> почали ну, спілкуватися. Тільки з роботи, от прям, так можна сказати, я з однією дівчиною, адвокатом. Вона, одна з найперших, там, мене стала якось підтягувати. От, ну, ми прям потирашували. Тобто не дуже близькі-близькі, як я зі своїми подругами, але більше ніж робота вже є такі стосунки. Да. А з української тусовки тут з ким знайомитись? Є нові друзі, да, є нові друзі. Є в мене через нові знайомства, через курси португальської, але не мої, а моя подруга ходила на курси португальської там з однією. Ми вже всі, всі між собою перезнайомились. У мене з'явилися подруги на цій роботі. Тобто є люди, Португал. з якими так. Так, є люди, з якими я спілкуюся в позаробочий час. Мені дівчата, як тільки я приїхала в перші тижні, провели тут прекраснішу екскурсію по Лісабону. Цілий вихідний свій час виділили. одній там підготовка до весілля була. Вона сказала: Ні, тут зірою треба показати Португалію. Ну, Лісабон, принаймні. Зараз я спілкуюся, теж абсолютно можемо і після роботи ввечері кудись ходити. Абсолютно, навіть не Вважаючи на те, що я не розумію її мови, ми розуміємо одне в дуже добре. Ми сьогодні говоримо 16 вересня yeah. і юридична практика, юридична сфера живе. Тому що ми з адвокатом сьогодні відправляли листи там, виконавчо, судові рішення Absolutely. приймаються, суди працюють. Тобто, в принципі, ти можеш повернутися до свого нормального життя і працювати зі своїми клієнтами. Так. Так, можемо. Ну і що? Що ти вибираєш? Я поки що не, не готова. Просто я пройшла такий шлях, це загалом пов'язаний з врацелаштуванням, з роботою, з пошуком житла, і з пошуком всього. Я пройшла такий складний шлях, щоб тут влаштуватися гарно і просто зараз, так знов покинути все і повернутися, я, я вже думаю про це. У мене немає однозначної відповіді, тому що мене дуже морально тягне, бо моя родина залишається в Києві, і... але все, все найближче оточення, все, всі мої друзі, всі виїхали. Чесно кажучи, мене трошки бентежить економічна загалом ситуація, вже не буде так, як було, і скільки потрібно часу, щоб ми повернулися до нормального життя, ти не думаєш повертатися? Поки що моє місце тут. Я хочу до сих пір продовжувати українцям надавати цю правову допомогу ті, які знаходяться за кордоном. Це може бути, як я вже говорила, допомога про Бону, так і інші, інші види допомоги. Якщо вже в залежності конкретно від Кейсу, я бачу там інший юридичний супровід, я можу це здійснювати. Інші консультації, тобто коли мені вже треба заглибитися, попрацювати з документами. Я тут вже досить добре обізнана стосовно укладення документів договірів, оренди, наприклад, житла. Це, це важливо для людей, коли вони хочуть з'їжджати, наприклад, швидко. Тобто я вже розбираюся в цих питаннях. Я можу тут надавати нормальний юридичний супровід. Щодо України, я була керівником адвокатської фірми «Лігал Прайма». До сих пір ця фірма повністю не відновила свою діяльність. Деякі мої колеги поїхали. Тому поки що я не бачу своїх завдань в Україні. А як там покаже час – побачимо. Я не можу сказати, як буде завтра. Мені Португалія надзвичайно подобається. Це дуже привітна країна. Усім і кліматом подобається всім. Але я також дуже сильно люблю свою Україну. І я величезний патріот. Я кожного дня – це тільки думки про Україну. Про нашу перемогу, і якщо я побачу, ну так само, як я побачила, що можливість свою поїхати сюди, так само я можу побачити, повернутися до України, я думаю, що там я теж можу знайти собі застосування, як фахівець.